أسرار غامضة عن جسم الإنسان لا تزال بدون تفسير صحيح أنها أجسامنا لكننا نجهل الكثير من الأشياء عنها لا يزال هناك أسرار غامضة عديدة عن جسم الإنسان لم يتوصل العلماء لإجابة حتمية وواضحة حولها فمثلا لماذا لدينا بصمات أصابع؟ نعلم جميعنا أن بصمات الأصابع فريدة تماما وكل شخص يمتلك بصمات تختلف عن أي شخص آخر في العالم حتى بالنسبة للتوائم المتطابقة لكن هل تساءلت من قبل عن سبب تكون هذه الأنماط الدوامية على أطراف الأصابع بالمقام الأول؟ لسنوات عديدة اعتقد العلماء أن البصمات موجودة لمساعدتنا على الإمساك بالأشياء ولكن اتضح أنها تسمح في الواقع بملامسة أقل لجلدنا للأشياء مقارنة بأطراف الأصابع الملساء تماما لذلك لا علاقة لهم بالإمساك هناك نظريات أخرى تفيد أن البصمات تهدف لحماية أصابعنا أو توفير حساسية للمس لكن لم يتم إثبات أي منها لماذا لدينا زائد دودية؟ عاده ما ترتبط الزائده الدوديه باعراض الالم وكونها عضو ليس له فائده في الجسم وهذا ما كان العلماء متفقين عليه لسنوات طويله لكن وفقا لدراسات حديثه يبدو ان العضو مسبب المشاكل في الجسم تبين ان له فوائد غير معروفه منها ان الزائده الدوديه تحتوي على بكتيريا جيدة حتى اليوم لم يعرف على وجه التحديد فائدة أو دور هذه البكتيريا لماذا هناك يد مسيطرة أكثر من الأخرى؟ لقد اعتدنا على امتلاك يد مهيمنة وتحديد الأشخاص بناء على ذلك إلى يد يمنى أو يسرى على الرغم من أنك نادرا ما تفكر بذلك لكن لماذا نمتلك يد واحدة نستخدمها في أداء معظم المهام ونجدها أسهل لذلك بينما اليد الأخرى أقل براعة لماذا لا تكون كلتا يدينا بارعتان بذات القدر في أداء المهام؟ هذا السؤال هو الآخر لم يتمكن العلماء حتى اليوم من فهمه وتفسيره لماذا نتثائب؟ منذ أن كنا في أرحام أمهاتنا فإننا نتثاءب التثاؤب بحد ذاته لا يزال سرا مبهما من بين أسرار غامضة عديدة حول جسم الإنسان تقترح إحدى النظريات أننا نتثاءب لتنظيم درجة حرارة أدمغتنا لأن الحرمان من النوم أو الملل يمكن أن يتسبب في انخفاض درجة حرارة الدماغ تشير نظرية أخرى الى اننا نتثاءب لاحداث هزه في اجسادنا لان معدل ضربات قلبنا تميل الى الزياده وتتوتر عضلات اعيننا بعد التثاؤب ربما كلاهما صحيح لماذا لدينا فصائل الدم من اهم الامور التي يجب معرفتها عند دخول مريض الى المستشفى هو فصيله دمه وجد الباحثون علاقه وصلة قوية بين فصائل الدم وقوة جهاز المناعة على محاربة العدوى المختلفة وعلى الرغم من كل الأبحاث وما توصلنا إليه في هذا المجال لكن لا يزال السبب الرئيسي باختلاف فصائل الدم غير معروف وفقا للعلماء لماذا نحلم؟ يقضي البشر قرابة ثلث حياتهم نائمين وعلى الرغم من ذلك لا يزال العلم غير قادر على فهم كيفية ولماذا نحلم ما نعرفه أن الحلم يحدث خلال مرحلة حركة العين السريعة وأن معدل ضربات القلب يزداد أثناء الحلم لكن العلماء غير متأكدين من السبب الذي يدفعنا لنحلم تشير إحدى النظريات الشائعة إلى أن الحلم هو الطريقة التي يفرز بها عقلك ذكريات اليوم ويقرر أيها ذا قيمة وأيها غير ذي صلة ومع ذلك يعتقد علماء آخرون أن الحلم لا يخدم في الواقع أي وظيفة حقيقية وأنه ما يفعله عقلنا اللاوعي عندما لا يكون مقيدا بأنفسنا مستيقظين لماذا هناك فيروسات داخل أجسامنا؟ يمتلك البشر الكثير من الميكروبات داخل وعلى أجسامهم، لدرجة أنهم يمثلون في الواقع بضعة أرطال من وزن الجسم، هناك أسباب وجيهة لتواجد العديد من الميكروبات في أجسامنا، فهم يساعدون في عملية الهضم أو لشفاء جروحنا أو يحاربون المرض، مع ذلك فإن الغالبية العظمى منها عبارة عن فيروسات لا نعرف أهدافها تماماً. لماذا الضحك معدي؟ هذا صحيح فالضحك معدي وذلك ليس مجازيا فقد وجد العلماء أن العواطف القوية يمكن أن تسبب مزامنة نشاط الدماغ لأشخاص مختلفين في الواقع وجد علماء النفس أن احتمال ضحك البشر في المواقف الاجتماعية يزيد بنحو 30 مرة تشير النظرية الحالية إلى أن الضحك معدي لأن البشر كائنات متعاطفة تفرز أدمغتنا الإندروفين عندما نضحك وهذه المواد الكيميائية تجعلنا نشعر بالأمان والراحة لذلك في حين أننا قد لا نعرف بالضبط سبب كون ضحكنا معديا إلا أن هناك شيئا واحدا نعرفه هو أنه يشعرك بالرضا